Det som här kommer att presenteras är grunderna i APA. Vi kommer även att titta på några exempel som kan upplevas som knepiga. När du skriver en text i ett akademiskt sammanhang är det viktigt att ange referens till källan varje gång den används. Genom denna källhänvisning visar du i vilket sammanhang din egen text befinner sig. och Du ger också din egen text trovärdighet och visar tydligt vad som är dina egna tankar och vad du hämtat från andra. Referensen ska alltid innehålla så mycket information att läsaren lätt kan hitta källan. För att det ska bli enklare ska referensen alltid skrivas på ett konsekvent sätt. Referensen består alltid av två delar. Dels källhänvisningen i den löpande texten och dels referensen i referenslistan som presenteras i slutet av din text. Grunden i APA är att du i den löpande texten inom parentes anger författare och årtal. Nytt för den senaste versionen av APA är att du också anger sidnummer i den löpande texten om du refererar till en specifik sida. Sidnummer anges alltid om du refererar till kontroversiella påståenden eller citerar. Referensen placeras så att det blir tydligt för läsaren vilken information och vilka tankegångar i din text du hämtat från andra källor. När man hänvisar i texten skriver man författarens efternamn följt av tryckår. I löpande text skriver man ibland författarens namn före parentesen och endast årtal inom parentes. Detta för att få bättre flyt i texten. Alla referenser som anges i den löpande texten måste också återges i din referenslista i vilken du även anger titel, eventuell upplaga och förlag. I referenslistan ska du förteckna allt publicerat material som används i arbetet. Man delar inte upp referenslistan i olika kategorirubriker utan presenterar referenserna i alfabetisk ordning efter uppslaget, det vill säga författare eller organisation. Och varje referens innehåller normalt författare, publikationsår, titel och utgivningsinformation eller länk. Om samma författare har flera verk i referenslistan då sorteras det efter år med det tidigaste året först. Om författaren gett ut flera verk samma år då lägger du till en bokstav efter årtalet. Samma bokstav används även när du refererar i din text för att särskilja referenserna. När du ska referera till en bok, då anger du i referenslistan namn, år, titel och utgivare. Källhänvisningen i texten kan variera beroende på hur du formulerar dig, men namn och årtal ska alltid anges. Finns det två författare till verket ska bägge författarna anges både i referenslistan och i källhänvisningen. Om en publikation har tre eller fler författare skriver du enbart ut det första namnet, följt av ett all i textciteringen. För böcker och rapporter med organisation som författare anger du denna istället för ett namn. Referenser till e-böcker skrivs på samma sätt som vanliga böcker, men du anger också en webblänk eller ett DOI-nummer. När du hänvisar till en bok med en redaktör, bör du reflektera över om du hänvisar till boken i sin helhet eller till ett specifikt kapitel. Refererar du till hela boken eller till ett kapitel som saknar författare, anger du redaktören både i hänvisningen och i referenslistan. Hänvisar du till ett specifikt kapitel anger du istället kapitel författaren, både i hänvisningen och i referenslistan. Böcker med kapitel skrivna av enskilda författare utan redaktör kallas för samlingsverk. Till dessa hänvisar du alltid till det enskilda kapitlen. När du refererar till artiklar ska du ange namn, år, artikelns titel, tidskriftens titel, volym, sidor och eventuellt doi nummer I den löpande texten gör du som med böcker, det vill säga anger namn och årtal. Det är vanligt att mer än en forskare står bakom en vetenskaplig artikel och tar därför noga reda på vad som gäller beroende på hur många upphovspersoner som står bakom artikeln du refererar till. Vissa typer av material upplevs av väldigt många studenter som svårt att referera till och vi kommer därför ta upp ett antal exempel som ofta upplevs knepiga. Om det finns en författare till texten ska denna anges. Om det inte finns en författare men står en tydligt angiven organisation bakom ska istället denna anges. Om ett tydligt datum anges för då texten publiceras så ska detta användas i referensen. Men ofta finns inget sådant och du kan då utgå från att sidan ofta redigeras och du bör istället använda hämtningsdatum för då du läste texten. När du refererar till en läroplan, tänk då på att det är en förordning som ges ut av en myndighet, i detta fall Skolverket. Därmed är det också Skolverket som anges som upphovsperson i din referens. I referenslistan kan det se ut på följande vis om du tagit del av läroplanen i tryckt form. Har du laddat ner den digitalt skriver du istället så här. Reglerna för hur du refererar till juridiskt material skiljer sig från övriga inom APA. Här är det inte lagstiftaren du anger som upphovsperson utan lag, år och nummer, därefter namnet på lagen. När du refererar till ett enskilt tv- eller radioprogram anger du i regel producenten som upphovsperson. I referenslistan skriver du referensen enligt den här mallen. Om programmet utgör en del i en serie anger du istället för producent, avsnittets författare samt regissör. Ibland hänvisar en författare till en tidigare skriven text. Om det är möjligt bör du söka upp primärkällan, läsa den och därefter hänvisa till denna. Det gånger du inte får tag i primärkällan. Bör det dock tydligt framgå i din referens att det inte är till primärkällan du hänvisar. När du refererar anger du alltid den källa du själv hämtat information från. Det viktigaste när du refererar är att alltid vara konsekvent. Håll dig gärna till samma referensguide som utgångspunkt. Och har du frågor när det gäller referenshantering, kom ihåg att du alltid kan kontakta Universitetsbiblioteket. Så hjälper vi dig.